У Львова, политехники Галичины, очень непростая финансовая ситуация. Да, так получилось, что э, на протяжении предыдущих лет команда хотела очень сильно занять высокие места. Они, покупали, они подписывали дорогие контракты со своими игроками. Ну и выходит, что сейчас Львов должен денег всему миру практически. Э, поэтому э, в любом случае Львову пришлось бы взять какой-то бюджетный вариант тренера. Да, и там, варианта два было, по большому счету, взять кого-то из э, тренеров э, о, там, опытных, но тех людей, которые уже едва-едва имеют мотивацию в украинском баскетболе что-то делать, как-то развиваться. Или взять такого бойца там, молодого, да, как Макс Фомячев. Київ, Палац спорту, Суперліга. Баскетбольний клуб Київ достатньо легко здобуває перемогу, повторюючи другий показник командної результативності в сезоні, здобувши 98 очок у зустрічі із сусідом по турнірній таблиці, Політехнікою Галичиною. Суперліга навіть у своєму нинішньому купованому стані і стерилізована від легіонерів продовжує дивувати. Беззаперечно, чи не найбільшим здивуванням стало призначення на посаду керманича Політехніки Галичини Максима Фомічова. 24-річний тренер мав досвід роботи асистентом у кількох клубах України та Росії. І ось за 10 днів до початку чемпіонату він отримує запрошення від львівського клубу. Я чітко осознавав, куди я їду. Кирил Борисович Пагастинський предупреждав мене і не будував ніяких віздушних замків переді мною. Тобто він чітко дав мені зрозуміти, що... Це ігроки, які у нас є, і ми будемо з ними працювати. Рік тому галичани, укомплектовані міцними вітчизняними гравцями і кількома легіонерами, не виконали завдання на сезон, не пробилися до плей-офф. Чемпіонат вони завершували із виконуючим обов'язки головного тренера Кирилом Погостинським. Цього року він повернувся до більш звичної для себе менеджерської роботи. А тренерський пост довірив дуже молодому і, як водиться в таких випадках, говорити перспективному Комічову. На перший погляд, достатньо авантюрний крок із боку клубу і з боку наставника. Клуб, який ще нещодавно мав великі амбіції, прагнув бути серед лідерів чемпіонату, наважується на призначення тренера без досвіду самостійної роботи, навіть на рівні дитячих команд і без яскравої кар'єри гравця позаду. За визнанням самого Максима, як гравець, він закінчив ще у віці 16 років. Зараз під його оруду грають кілька виконавців, які навіть старше за самого тренера. Ім він намагається провести своє бачення баскетболу, наскільки це реально зробити протягом місяця і без передсезонної підготовки. В першу чергу я хочу, щоб ми грали в захисті. Тобто те, то, що ми показуємо в захисті на даний момент, це, звичайно, складно назвати задовільливою грою. Тобто, перво, на ми ставимо захист, але захист, знову ж таки, опирається в фізичній кондиції гравців, тому що для того, щоб грати в захисті, Нужно мати і виносливость, і скорость, і силу. Без цього крайне складно показувати ровну гру в захисті на протяжении 40 минут. І ми играли з тим же хіміком, півтори четверті абсолютно на рівних, і навіть мали не преимущество. Але після цього хімік додавав ще, а нам уже к сожалению, добавить було нечого. Здавалося б, з боку тренера це теж досить ризикований крок – кинутися з непідготовленою командою у суперлігу. Метою для команди лишається плей-офф, але серія стартових поразок оформила статус галичан і каутсайдерів не лише на папері, а й у турнірній таблиці. Підійматися вище з таким багажем буде важко. Нікому не хотілося розпочинати кар'єру тренера і сми поразок поспіль. Вони можуть кинути темну тінь на весь подальший тренерський шлях. З іншого боку, у нинішній ситуації мало хто чекає дива від команди, укомплектованої на 80% вчорашніми гравцями вишки і безналежної підготовки перед чемпіонатом. Коли у будь-якої невдачі є абсолютно логічне пояснення, і мова не про тренерський фактор. Відтак, умови для дебюту не такі вже й погані. Принаймні, дуже багато залежить від амбіцій гравців і їхнього бажання зростати. А також від психологічної готовності наймолодшого тренера Європи. Як вже встигли охрестити Максима Фомічова, вітчизняні журналісти. Мне нравится то, что он на пресс-конференции сказал, что это мои ребята, мои ребята. Выглядит это, конечно, может быть немножко диковато, учитывая возраст, но в любом случае, в любом случае здорово, что такие люди, как Фомичев, да, который молодой парень, появившийся в баскетболе не как игрок, а как человек, постигавший науку баскетбола, здорово, что такие люди у нас есть. Спортивное видео.